Elipa hyvät juhlat, vaikka menikin aika myöhään. Nyt tekee kyllä mieli kunnon pitsaa, ananaksella ja tuplajuustolla. Ehkä jaksa vielä ajaa lähipitseriaan. Eku eihän venyneen illan jälkeen voi ottaa autoa alle. Tilaan kotiin kuljetuksen. Tästä tulee mun uusi juhlista palautumisen rutiini. Ai, miten ihanaa. Luo uusi rutiini. Jos otat, et aja aamullakaan. Liikenneturva.